Júniusban kezdődött meg gyakorlatilag a tárgyalás sorozat. Előtte kaptunk azért egy fejtágítást, amit Posgai tartott, aminek egyetlen egy rendeltetése volt. Körülbelül egy órán keresztül csak azt mondta el, hogy miért kell mindent elkövetni azért, hogy köztársasági elnöki intézmény legyen Magyarországon. Semmilyen más instrukciót nem kaptunk, csak ezt kaptuk. Mi ennek próbáltunk megfelelni, én otthon viszont otthon az igazságügyminisztériumot értem, Kilényi Gézától pedig állandóan azt kaptam, hogy egyetlen egy fontos szempont van, hogy alkotmánybíróság létrejöhessen.